Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceántól részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problemfrensen Holding, röviden a PPH, Honoltrid részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 KFT közös rendezvényén. Én Bartatusek Néboja vagyok, PPH igazgató. Bartatusek János vagyok, szintén PPH igazgató tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkúcs és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunol ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. alapítója és vezetője az egyik leghírestebb mesterkocs, személyiség személyiséges képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kistag vagy pártag, illetve vezetőbeosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot. Nem vett részt a privatizációban sem. 87 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 1991-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén. 93-tól rendelkezik tapasztalata a cégvezetés. Az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. 96-tól kezdett a spiritualitás felényitni. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vedetésével már több százer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 84 óta Budapester él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog család élete van, két fiú gyermeket neveltek fel. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 87 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel ért el eredményeit, szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását, az élet vezette a mostani útjára. A vezetőnk több különleges képességet kapott. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára értetlenek. Ha szükséges képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről mindig az életménységét érintő kérdések foglalkoztatják. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel a kisugázásában benne van, hogy érzékenyen érinti a legkülönfélép emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Mivel objektív tud maradni a problémákkal szembe, ezért mindig megfelelő tanácsot tud adni a hozzáfordulóknak. A céljait általában úgy tűzik ki, hogy azok egyben valami nála is magasabb eszme megvalósulását szolgálják. Teljesen másfajta nézőpontból látja az élet dolgait, mint a legtöbb ember. Ő olyan, a hely, ő olyan, mint a helységek felett köröző sas, aki mint egy magasabb szemszögből összefüggéseiben lát meg. Mivel látja az összefüggéseket, ezért többnyire értelmetlennek, látja az emberek közötti ellentéteket is. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát és egyéni érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyéninek segít, hanem tömegesen juttatja el segítséget az emberekhez, így csodákra képes. Küldetése, az emberek lelki fejlődése, egy olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós Mesterkócs, hogy jön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világhelyzettel? Mikor várható a negyedik hullám? Jön már fel, felénk, nem? Már pedzegetik. Hát ugye emlékeztek, van az a, az a sorozat, az a két ászt, kész átverés só. Hát most másfél éve minden nap megéljük. Nem? Körülbelül ez van és ott az emberek ezt nem nagyon fogják föl pedig, pedig mondom másfél éve kész átverés jól van Úgyhogy, mi baj van a jelenlegi alakulásával a világnak? Hm? mi bajotok van vele? elnyomás, birkásítás igen aztán hát jó, hát se jó, tudják hogy az emberek mi az hogy aranykor, Igen. hát nézzük meg akkor ha már így felhozta jó? jó? nézzük gyorsan hova lett? ja összekevertem az egereket, <kül> Ja, oké okay. tehát nézzük meg mit csinálunk coach képzéseink vannak, mi a coach? tehát ez hogy alakult ki ez a, az hogy legyenek coach képzéseink ugye 2000-ben kezdtem el ilyen típusú képzéseket tartani majd tehát a nagy közönségnek de 2001-ben Rájöttem arra, hogy, illetve 2001-ben még nem, tehát még sikerült eltérülnem ebben a kérdésben, és ugye 2001-től belső embereknek tartottam ilyen típusú képzéseket, mint ami most, és mert a szolgáltatásunk, az ö, valami módon elterel tehát olyan dolgot kínáltak fel ami még hasonlított ugye az előző tevékenységhez ami még akkor ugye pénzügyi terület volt és akkor sikerült elcsábulnom még 7 évre vagy 6 évre tehát 6 évre még sikerült elcsábulnom tehát de hát ö, már ez a fajta képzések mentek csak nem a nagy közönség felé és 2010-ben kezdtem el az ilyenfajta képzéseket amit most tartok a nagy közönség felé és akkor 2013-ban rájöttem hogy ez a képzés leginkább a kócsképzésekhez hasonlít és én úgy amúgy is szerettem mindig hát nem is tudtam hogy én coachingolok tehát már lassan évtizedek óta és akkor rájöttem hogy coachingolok is akkor mondom hát akkor már kössük össze a kellemest a hasznossal és 2013 júliusától július 16-tól kezdtük el az ilyen típusi, típusú képzéseket mint ami most vannak és mi a coach, a kócs azt jelenti hogy edző egyébként a mi értelmezésünkben mondhatnánk azt hogy személyi edző de Leginkább ezt a kifejezést a sportban használják. Na most, de mégis, ha megnézzük, akkor a kócs nem csak a sportban használják, hanem a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és élet jobbító. Tehát a kócs azt csinálja, hogyha valaki felkeresi a kócsot, akkor a kód segít arra, abban, hogy rájöjjön az illető a problémájának a valódi okára, és rávezeti az illetőt arra, hogy hogy kell azt a problémát megoldani. Tehát nem azt jelenti, hogy fizikailag segít a problémájának a megoldásában, de szellemileg segít abban, hogy képes legyen az illető megoldani. Tehát, hogyha egy ember képes arra, hogy megoldjon egy problémát, akkor annak van egy közvetlen olyan következménye, ami minden ember számára hasznos. És ez pedig az önbizalomnak és az önértékelésnek, illetve az önbecsülésnek a megemelkedése, ugyanis ha egy ember képes a problémáit, vagy a problémáját megoldani, akkor ez kihat az önbizalomra, önbecsülésre, önértékelésre. Tehát minél inkább egy ember képes megoldani a problémáját, annál nagyobb önbizalommal, önbecsüléssel, önértékeléssel fog rendelkezni de ezt ne keverjük össze az egóval tehát az ego és az önbizalom között óriási különbség van az ego az egy önbizalom pótlék önbizalom pótló tehát minél nagyobb valakinek az egója biztos lehetsz benne hogy annál kisebb az önbizalma tehát az az embernek ahogy csökken születésénél fogva az önbizalma, sajnos minek köszönhetően csökken az emberek önbizalmát? a leértékeléseknek, köszönhetően és ugye általában mikor kezdik el egy gyerek leértékelését? hát onnantól kezdve, mikor már jár és beszél tehát jár és beszél miért? mert ugye addig, míg nem tanult meg járni és beszélni hát addig olyan nagy kárt otthon nem tud csinálni de amikor elkezdi a, a kár okozást vagy a baj okozást kisebb nagyobb mértékben akkor elkezdik a gyereket leértékelni volt nekem egy nagy néném, neki volt egy igen rossz unokája tehát több unokája volt és igen rossz unokája és arra az unokájára teljesen meglepődt amikor egyszer azt mondta, még kicsi volt az unokája hogy az én unokám olyan kártékony <gül> mert ezt, ezt a szót ebben a megfogalmazásban még sose hallottam hogy egy gyerek kártékony szóval lényeg az hogy mikor egy gyerek kártékony kezd lenni <gül> akkor kezdik a szülők leértékelni a gyereket és amikor az a leértékelés elkezdődik akkor kezd az önbizalom, az önbecsülés, önértékelés, ezeknek, ezek összefüggnek egymással természetesen, elkezd lecsökkenni és hát valaminek kell lenni helyette na akkor jön az ego, már pedig akik a múlt században születtek azoknak biztos hogy valamilyen szintű egójuk tud lenni mert mindenkinek ugye a születési dátuma az úgy kezdődik hogy egy na most az egy az az én a férfiasság az egónak a száma oké okay, és az mindenkinek van aki a múlt században született kivételnél tehát ami azt jelenti hogy akik az ebben a században születtek és esetleg olyan évszámmal, hónapszámmal vagy napszámmal illetve napszámmal születtek tehát a teljes születési dátumok amiben esetleg egy darab egyes sincs akkor megnézed az ilyen embereket gyakorlatilag hát közel nem rendelkeznek ekkora egóval mint azoknak akiknek például tudom én mondjuk 3-4 egyesük is van ugye ott a születési dátumokban szóval a lényeg az hogy hogy küzdjük le ezt az egó kérdést tehát ha valaki nagy egóval rendelkezik az tuti, hogy azért rendelkezik nagy egóval, mert kicsiként leértékelti tehát ez nem valószínűleg, hanem biztos tehát az első hét évben biztos, hogy kapott leértékeléseket tehát minél nagyobb egóval rendelkezik az illető annál inkább kapott az első hét évben leértékeléseket jó? tehát ez biztos na most minél több leértékelést kapott valaki gyerekként felnőttként nyilvánvaló annál kevesebb önbizalban van tehát nyilvánvaló, hogy az embernek felnőttként kell az életét olyanná tennie, ahol egyenesbe kerül és mondjuk elvileg a küldetése felé halad de ha az önbizalma az nem elég nagy az illetőnek akkor nehezen fog eredményeket elérni az életben na most ha az ember tehát akkor nézzük az összefüggéseket jó tehát először is ugye szükséges hogy az embernek önbizalma legyen hogy eredményeket érjen el Na most ha az ember nem ér el eredményeket akkor következő nem lesz sikerélménye ha nem lesz sikerélménye annak mi lesz a következménye? az azt jelenti hogy mi az ami emeli az ember hangulatát hogy jó állapotban legyen? hát a sikerélmény na most sikerélmény hiány az ember ellenkező irányba fog haladni tehát az azt jelenti hogy leromlik a hangulata na most ennek meg lesz egy olyan következménye a leromlott hangulatnak hogyha ez hosszabb ideig történik akkor úgy marad az illető már egy leromlott hangulatban na most ennek meg az lesz a következménye hogy az illető elveszti azt a fajta kapcsolatot ami csak azok számára adatik meg akik jó állapotban tudnak lenni, milyen kapcsolatról van szó? ez egy isteni kapcsolat tehát az isteni kapcsolatunkat akkor tudjuk fenntartani ha jó állapotban vagyunk na most de én szeretnék ebben kapcsolatban felhívni a figyelmeteket egy olyan dologra hogy ha már istenről beszélek akkor nem csak jóisten létezik tehát a mitológiából rengeteg olyan istenről hallhattatok akik nem éppen túlságosan jók voltak ami annyit jelent hogy ha valaki már nem túl jó hangulatú és esetlegesen olyan beosztásban van ahol emberekre hatással van akkor kinézhetik őt vagy kinézheti őt egy olyan istenség amely nem a jóisten kategóriájához tartozik és ő kezd el súgni neki ami annyit jelent hogy olyan információkat súg a lelkén keresztül amit az illető azt hiszi hogy az ő jó istene sugdos na most ezek a földön túli entitások ezek számos energiaszinten vannak tehát az egész magas rezgéstől az egész alacsony rezgésig megtalálhatóak és látszólagosan küldhetnek olyan információkat ami persze megállja a helyét de mondjuk maga az információ mögött ha jobban megnézi az ember ott vannak valamilyen fajta etikai hiányosságok, na most mondok példát hogy ez világos legyen mindenki számára tehát itt a Földön ha valaki azt gondolja hogy egy Isten létezik vagy létezett valaha óriási tévedésben él hiszen a kereszténységen kívül, ahol az Istennek jellemzően nincs neve, a kereszténységen kívül van egy csomó másik vallás, ahol különböző elnevezésű Isten van. Például, mit tudom én mondjuk, a Mohamedánok vallása alakhoz, vallásokban alakhoz imádkoznak. Akkor a kereszténységben is eltérések vannak hiszen például mondjuk a Jehova tanulj Jeho Jeho Jeho Jeho Jehovához imádkoznak, akkor mit tudom én, van akik Krisnához imádkoznak, van akik Sívához imádkoznak stb. stb. tehát most nem a kereszténységén belül beszélek már tehát számos vallás, számos istenség, különböző istenség nyilvánul meg különböző vallásokban, na most onnantól kezdve ha valaki azt gondolja hogy egy isten van bár a keresztények próbálják megmagyarázni hogy ugyanarról az istenről van szó csak más néven, csak más néven. na most ez a kamu része, Sosorban. jó? tehát ez a kamú része, szóval lényeg az hogy hogy nem jól gondolkodik az aki azt gondolja hogy igazából egy istenség létezik és ha megnézzük a vallásokban lévő istenségeket nem egy frekvenciás entitások hanem különböző frekvencián elhelyezkedő entitások tehát mit jelent a frekvencia ebben az esetben egy rossz hangulatú értelmes lény vagy bármilyen lény tehát az állatokat is beleértve egy rossz hangulatú lény az alacsony rezgésű egy jó hangulatú lény az magasabb rezgésű egy nagyon jó hangulatú lény pedig még magasabb rezgésű és a magas rezgés és az alacsony rezgés között számos különböző rezgést található hiszen a herc számban meghatározott frekvencia is hercenként változik jó tehát nyilvánvaló hogy az embereknél is ha megnéznénk mindenkinek a rezgését akkor kevés olyan ember lenne akinek pontosan tehát kevés két olyan ember lenne akinek pontosan megegyezik a rezgése és ugyanígy az istenségeknél is ez a rezgés ez különböző frekvencia tartományban van természetesen az embernél is úgy működik hogy nem egy frekvencián tartózkodunk állandóan hanem a helyzetnek megfelelően a rezgésünk az képes arra hogy változzon tehát mikor jó hangulatba kerülünk akkor megemelkedik a rezgésünk amikor rossz hangulatba kerülünk akkor lecsökken a rezgésünk és ez ugyanígy van természetesen az istenségeknél is de az a nem mindegy hogy egy értelmes lénynek milyen az általános rezgése tehát milyen az általános frekvencia amin tartózkodik, na most mi emberek születésünknél fogva magas rezgés tartományba tartozunk na most onnan tudni tehát hogy jó helyről jöttünk mert ha rossz helyről jöttünk volna tehát olyan istenségek által jöttünk volna születtünk volna meg ebben az életünkben akik kevésbé magas rezgésűek akkor nyilván ők azt intézték volna el hogy a rezgésünk az ő rezgésükhöz passzoljon, világos ez? de ez köztudott kellene, hogy legyen, hogy egy ember úgy születik, hogy magas rezgésű kivétel akkor, hogyha abban a kilenc hónapban már olyan dolgokat élt meg az édesanyja hasában, amit nem kellett volna, hogy megéljen. Tehát nyilván negatív dolgokról beszélek. Tehát erre példám is van. Két azonos korú gyerek, egy-két hónap különbséggel születtek, pont évfordulóval, ezért nem abban az évben születtek. Az egyiknek viszonylag nyugodt, békés terhessége volt, a másiknak meg zaklatott terhessége volt. Na most az, akinek zaklatott volt a terhessége, mind a kettő fiú egyébként, az, akinek zaklatott volt a terhessége, az állandóan kicsiként ordított állandóan egyébként két testvérnek a gyerekéről beszélek, tehát magyarul a két gyerek az unokatestvér volt és azért ugye pontos információim vannak róluk mert én sokat vigyáztam rájuk kicsiként is és ugye én tíz évvel voltam idősebb ezért pontosan emlékszek mindenre velük kapcsolatban, amire kell természetesen és, és óriási különbség volt a két gyerek között a két terhesség miatt szóval lényeg az, hogy, hogy de ha ez a nyugodt, békés terhességi időszak megvan áldott állapot időszak megvan, akkor egy nagyon jó rezgésű gyerek születik egy békés nyugodt gyerek aki szemlélődik a világra mag nagyon magas frekvenciával és ha megnézzük egy olyan gyerek amelyik magas rezgésű az biztos hogy túléli a gyerekkorát érted? tehát az azt jelenti hogy gyerekkorban nem halálozik el. miért? mert egy magas rezgésű gyerek olyan kommunikációt is kap amit egy alacsony kommunikációjú vagy alacsony rezgésű ember nem kap tehát ha magas tehát gondoljuk végig leszülettünk hogy születtünk le, ugye a létközi állapotból, ahol hozzá segítettek ahhoz, hogy megszülessünk tehát a legtöbb ember nagyon jel, jól el volt ebben a virtuális valóságban, a létközi állapotban tehát nagyon jól el volt ezért ugye bíztatni kellett az emberi lelket, hogy öltsön testet előtte ugye kiválasztja a saját szüleit mi alapján? nagyon egyszerű hogy mi alapján, az előző élet alapján az előző életben pontosan informálódott az előző élete után hogy mit csinált rosszul, tehát informálódtál róla hogy mit csináltál rosszul kivel nem zártál le kapcsolatokat, mit kellene kiavítanod ezért keresve lett egy olyan család ahol olyanná tudsz válni olyannál tudtál válni aki majd létrehozza azokat az élethelyzeteket amit neked az előző életed alapján ki kellene javítanod amit neked emberekkel ki kellene javítani kapcsolatokat például vagy le kellene zárni kapcsolatokat és ezért kiválasztottátok azt a családot majd leszülettél, az sem véletlen ugye hogy nyugodt békés körülmények között volt az a terhesség vagy nem nyugodt békés körülmények között mert pontosan a fentiek látják azt hogy képes lesznek-e a szülők arra hogy létrehozzák számodra azokat az élethelyzeteket ami által olyanná váz aki majd létrehozza a saját magának az élethelyzeteket mert a karmádat nem gyerekkorodban éled hanem felnőttként világos? ez milyen karmát? azt a karmát amit az előző hoztá, ből hoztál azt felnőttként éled meg és itt egy kérdés van a karmával kapcsolatban hogy vajon te felnőttként meddig dolgozol azon a karmán? hogy leteszed-e azt a karmát? Ta tehát magyarul hozol egy dönt jó döntést és cselekszel-e helyesen hogy az a karma lezáródjon ez az, egy, ez az egy kérdés van a karmákkal kapcsolatban tehát a te döntésed hogy a karmát észreveszed, -e, mint karmát, tehát mindent, amit gyerekkorodból hozol, az az előző életi karmád alapján élted meg. Világos ez? És felnőttként az embernek lenni kellene annyi tudásának, már pedig, ugye, már ez nem gond hogy az embernek legyen tudása régen egy kicsit macerás volt most már nem annyira macerás tehát ha az embernek van annyi tudása akkor rájön arra hogy jó-e az amit csinálok rendszeresen ami esetleg számomra önpusztító vagy másoknak rossz oké? Okay? vagy elmulasztok-e magammal kapcsolatban dolgokat vagy elmulasztok-e másokkal kapcsolatban dolgokat? Stb. stb. stb. az embernek végig kellene ezt gondolni mert az emberek ha megnézitek csinálják a saját kis idézőjelben hülyeségeiket ami abszolút nem ésszerű. tehát abszolút nem ésszerű. most gondold végig itt van az életünk kinek hány év az lenne a feladatunk hogy azt amit az előző életedben nem oldottál meg ebbe az életedbe se oldjál meg hm? és akkor ugyanezt a csontot rágjad majd a következő életedben is és ha ezt megnézzük ugye akkor azt látjuk jó hogy itt van egy olyan hogy élethelyzetek helyes kezelése hát ha az ember viszi tovább a karmáját az életében az nem egy élethelyzet helyes kezelése ha megyünk tovább problémák megoldása hát egy problémát akkor kell megoldani, ha az létrejött tehát magyarul az illető létrehoz egy problémát és ez úgy kezdődik a fejlődés, hogy létrehoztam egy problémát és hála Istennek már elkezdhettem megoldani ez a fejlődés kezdete tehát kezd annyi tudásom lenni, hogy már meg tudok oldani dolgokat, amit létrehozok majd ha az ember továbbfejlődik akkor jön az hogy megelőzi az ember a problémákat tehát olyat cselekszik olyan dolgokat tesz amivel nem hoz létre problémákat és ugye az a harmadik lépés hogy az összes élethelyzetét az ember helyesen kezelje hogy ne hozzon létre még véletlenül se. Magának vagy másoknak problémát. De hát az sokan azt gondolják, hogy problémát létrehozni, akkor lehet, ha teszünk valamit. Ezért ne tegyünk semmit, és akkor nem hozunk létre problémákat. Nem? Ezt még tanított, tanították is embereknek, hallottam. Ne tegyél semmit, és akkor nem hozol létre problémákat. A más nem szülők mondták de ezt meg úgy hívják hogy mulasztás a mulasztás a legnagyobb bűn összességében a bolygón tehát nem az közvetlen ártó tettek vagy a közvetett ártó tettek tehát az ilyen bűncselekmények a legnagyobb bűn összességében a bolygón hanem amit az emberek megtehetnének de nem tesznek meg az a legnagyobb összességében a legnagyobb bűn tehát magyarul az emberek megtehetnének dolgokat és azt várják hogy mások tegyék meg na most ennek az a következménye hogy például megtehetnék azt hogy letegyék a karmájukat amit az előző életből hoznak de nem tesznek semmit érte hogy letegyék érted? mulasztás tehát az önmagukkal szembeni mulasztás tett, önmagukkal szembeni tett megtehetnék azt például hogy rendbe hozzanak egy olyan kapcsolatot az életükben amit most is elrontottak az előző életükben is ezáltal ebben is de nem hozzák helyre mulasztás mártó tett na most ha valaki úgy gondolja hogy hát ez az előző élet meg következő élet meg hány élet stb. stb. stb. jó ebben kapcsolatban hadd mondjak egy gondolatot mert ezt az iskolákban nem tanították nekem se jó tehát nekem se tanították az iskolában természetesen hogy ez hogy működik meg akkor próbálják egyesek ugye ráhúzni a különböző vallásokba, vallásokra a reinkarnációs tanokat na most az ember, én úgy vagyok vele én nem akarom csúnyán kifejezni magam megpróbálom szépen, nem érdekel hogy ki mit mond ebben kapcsolatban nem érdekel hogy a vallások mit mondanak ebben a kapcsolatban és nem is érdekel sose, hanem egyszerűen gondolkodj logikusan tehát az első lépés a reinkarnáció elfogadásához az, hogy van-e Isten vagy nincs Isten? ez a kérdés ez az első kérdés, számodra van-e Isten? nem az a kérdés, hogy van-e Isten vagy nincs, mert az van de hogy számodra van-e Isten vagy nincs számodra Isten? ez az első kérdés na most miért? mert ha van Isten akkor te egy teremtett lény vagy ha nincs Isten akkor pedig ugye te az evolúció részeként lét, jöttél létre na most akkor kérdezem melyik a jobb? az a jobb-e számodra hogy az evolúció részeként jöttél létre tehát magyarul egy életem egy halálom van se előzmény, se utólag semmi, érted? Null, nagy nulla tehát így, se előtte, se utána gondold végig, az jó neked? se előzmény, se következmény na most ha van előzmény akkor van következmény oké? Okay? tehát ha el tudja az ember fogadni hogy van isten na akkor utána jön a következő kérdés hogy az jó isten vagy nem ugye mindegyik vallás azt tanítja hogy az ő istene jó nem? ezt is azért megkérdőjelezném de mindegy oké maradjunk abban hogy azt mondják a vallások hogy az ő istenük jó rendben maradjunk ennél Okay. tehát ha, ha jó az Isten akkor hogy van az hogy az egyiket jó körülmények közé teremti a másikat meg rossz körülmények közé teremti érted? és a, szinte ahány ember amely különböző családba születik különböző körülmények közé születik sőt még a testvérek is születhetnek különböző körülmények közé ha nézd meg közben költözhetnek vagy elválhattak vagy bármi, érted? vagy az egyik hosszabb két szülős családban él a másik meg már rövidebb két szülős családban él tehát nem azonosak a körülmények. oké? Okay? tehát lényeg az hogy az emberek különböző körülmények közé születnek az állatok érdekes mód nem ha nézd meg a hangya az mindig hangyabolyba születik, nem? a róka az meg rókajukban, érted? kivétel mondjuk az állatkert, nem? tehát ha megnézed az állatok tehát az azonos típusú állatok hát az ember is mondható hogy az ember azonos típusú, nem? legfeljebb a színünk más de egyébként mindenkinek két lába, két karja, meg van agya, meg stb. ugyanaz csak más a bőrszínünk de egyébként azonos lények vagyunk úgy nagyjából, nem? ugyanott van a szívünk minden ugyanúgy működik, érted? na most gondold végig az azonos fajú állatok az körülbelül azonos körülmények közé születnek bárhol a világon na, nyilván amit tudom én az ezüstróka máshova születik mint a vörös róka mert az ezüst az északra születik ahol sok a hó ho, hogy el tudjon bújni a vörös róka meg ugye ide születik a kevésbé éghajlatra de azon kívül érted? tehát ha megnézed hasonló körülmények közé születnek ha van egy jó isten akkor mindenkit hasonló körülmények közé teremtene, nem? nem így van? ha az jóisten akkor mindenkit azonos körülmények közé kellene teremteni és egy életünk van tehát ha Isten van és egy életünk van akkor mindenkinek hát az lenne az igazságos, nem? azonos körülmények közé vagy nagyjából azonos körülmények közé születni, nem? hát nézd meg mondom az állatokat, nagyjából azonos körülmények közé születnek na most akkor logikus, de az emberek aztán végképp nem azonos körülmények közé születnek mondom még sok esetben a testvérek sem akkor mi van? most aki igazságtalan az Isten? nem, hát ha igazságtalan akkor az nem jó Isten, nem? ha mondom annak a vallásunak ha te azt gondolod hogy ha te istened igazságos de mégis ezt csinálja akkor neked egy igazságtalan istened van teljes egészében na most melyik a jobb? tehát melyik a jobb? mit hiszel? az hogy neked igazságtalan az istened vagy az a jobb hogyha igazságos? tehát magyarul jó istened van, nem nyilván azt mondja az ember nekem az a jobb ha az én istenem az jó, nem? igen ám de ha jó az Istenem akkor miért csinál ilyen igazságtalanságot? mert nem igazságtalanság hát akkor hogy jön ki a nem igazságtalanság? Nagy egyszerű hogy volt előző? előzmény hát volt előzmény, világos ez? nem? logikus hát volt előzmény és ha van előzmény vagy volt előzmény akkor van következmény, magyarul a jelenlegi életem az egy következmény oké? Okay? és akkor onnantól kezdve, igaz? <gül> van fizetett prüszkölünk <gül> tehát lényeg az hogy gondold végig onnantól kezdve tovább le is lehet mondani hogy igazságos az Isten mert az előzménye alapján lesz az embernek következménye világos ez? na most mi a biztosíték arra, mondom azoknak akik nem hisznek az Istenbe mi a biztosíték arra hogy van amikor az ember már hisz benne akkor tud vele kommunikálni amikor az ember nem hisz benne na, nincs kivel kommunikálni. tudsz a szomszédoddal szóval lényeg az hogy nézzük, nézzük jobban meg ezt a kérdést, jó? melyik a jobb neked? mondom azoknak akik nem hisznek ebben a kérdésben az a jobb neked hogy van Isten vagy az a jobb neked ha nincs Isten csak azért mondom mert én mindig így közelítettem meg ezeket a dolgokat hogy melyik a jobb nekem oké? Okay? tehát az embernek van egy tulajdonsága hogy abban hisz amiről meggyőződött valamilyen szinten, oké? Okay? sőt ugye a hitnél ez már magasabb szintre tud menni mert ugye abban tehát tudod hogy úgy van ha meggyőződtél róla na most az ember ugye van egy mondás hogy hiszem ha látom tehát magyarul hiszem ha meggyőzöttem róla na most inkább megfordít, meg kellene fordítani ezt a dolgot tehát ha meggyőzött róla tehát ha látod tehát ha teszed, csinálod na akkor fogod, akkor fogod hinni, érted? mert akkor meggyőzött róla tehát meg kellene ezt fordítani tehát szóval gondold végig hogy itt vagyunk olyan emberként aki úgy működik alapvetően hogy abban hiszek amiről amit el tudnak velem hitetni vagy meg tudok róla győződni, érted? na most de ez az elhitetés kérdése is ez eléggé kétértelmű főleg az elmúlt másfél évtől kezdve, nem? mert most gondold végig a lakosság csak nem fele, nem azt hiszi mint a másik fele, nem? hiába volt a óriási propaganda az egyik fele nem azt hiszi mint a másik fele a másik fele meg elhitt a propagandának mindent na most akkor nézz, nézzük tovább melyik a jobb neked? van Isten vagy nincs Isten? mire való az Isten? <gül> ugye kérdezhetné valaki hát ugye az Istennek van egy másik elnevezése, ezt úgy hívják hogy teremtő tehát ugye az isten az teremtői képességekkel bír méghozzá ugye az ember mindig úgy tekintett az isteni lényekre hogy fokozott az emberhez képest fokozott teremtői képességekkel bírnak tehát mindig így tekintettek az emberek ez a fokozott teremtői képesség ez azt jelenti hogy a gondolatukkal is képesek teremteni akár anyagot képesek teremteni na most ha van egy olyan lény amelyik sokkal többre képes mint te akkor az ember ha egy kicsit utána jár a dolgoknak akkor rájön arra hogy a gondolaton keresztüli teremtés tehát a gondolat általi teremtés az azt nem akadályozza se tér se idő ami annyit jelent hogy a teljesen mindegy hogyha az ember mondjuk gondolattal teremt akkor hogy az a teremtett valami amit teremteni akar az itt van előtte vagy mondjuk a bolygó túloldalán vagy mondjuk akár az univerzum másik részébe mert nincs tér akadálya a gondolatnak és ugyanez nincs időbeli akadálya sem a gondolat általi teremtésnek tehát ugyanez a helyzet mint a tér áthidalásával hogy az, ha az ember tehát egy értelmes lény teremt akkor akkor is tud teremteni hogyha mondjuk a több milliárd kilométerre van tehát akár milliárd, nem millió, milliárd kilométerre és és a gondolatnak ide kellene érkezni, márpedig ugye azt mondják vagy azt tanultuk sokáig hogy a leggyorsabb sebesség az a fény nem, a leggyorsabb sebesség a gondolatnak van tehát a gondolatnál gyorsabb sebességű valami nincs mert olyan hogy mondjuk az univerzum másik felébe akarsz teremteni akkor itt most kigondolod és ott megteremtődik rögtön idő, intervallum különbség nélkül, na mindegy szóval lényeg az hogy ilyeneket az embernek ha egy kicsit utána jár akkor tájékozódhatna hogy a gondolatnak nincs tér és idő akadálya na most ha a gondolatnak nincs tér, ennek is megvan egyébként az oka hogy miért van így, nagyon egyszerű mert ez olyan mint a vonat tehát a vonatok, a kocsik össze vannak kapcsolódva, világos ez? és ha mondjuk az a vonat egy kilométer hosszú ha az utolsó kocsit meglököd az első is elindul, világos ez? ami azt jelenti hogy mivel az az energia amit a teremtőhöz kapcsolódik és az benned is van és minden létező dologban benne van ezért abban a pillanatban amit a, itt gondolsz az olyan mint a vasúti kocsiknál az összekapcsolódás abban a pillanatban akármilyen hosszú ha egy vonat 10 kilométer hosszú lenne de az elsőt meglököd akkor is elindul az eleje abban a pillanatban világos ez? na ugyanígy kapcsolódunk a gondolatunk a teremtéshez akárhol helyezkedik el az a teremtett valami az univerzumba világos ez? tehát energetikailag mindennel össze vagyunk kapcsolódva, világos? és ez a kapcsolat ha elindítod azonnal mozgásba lendíti azt a, táv, arra, abban a távolságban lévő dolgot, érthető ez? és ezért nincs idő és és mi volt a másik? tér így van idő és tér különbség, világos ez? na most akkor nézzük nézzük tovább tehát ugye ez így működik az univerzumban, na most gondold végig megint mondhatja valaki de én ezt nem hiszem, aha és avval kit, kivel cseszel ki? tehát ha nem hiszed kivel ki? magaddal vagy másokkal? elsősorban magaddal, nem? na most tehát a teremtőnek, teremtődnek nem kell hogy itt legyen ő képes arra hogy a ott lévő gondolatát elindítva teremtést hozzon létre itt de nyilván kellenek valamilyen kivitelezők a jelenben a Földön ezért van szükség a Földön az angyalokra akik egy alacsonyabb teremtői entitásban léteznek vagy entitásban, nem entitásban, entitásban léteznek, világos ez? egy alacsonyabb teremtői entitásban léteznek, az a teremtői tehát az isteni hierarchiában az alja, az a legalacsonyabb szint az angyal na most tovább nézve ezt a dolgot, ha az ember ezeket tud akkor másként tud a világához hozzáállni miért? mert rájön az ember arra hogy a világomban ahol élek nem csak fizikai elsősorban kézzel teremthetek hanem a gondolataimmal is teremthetek na most gondold végig megint csak hogy neked melyik a jobb ha csak kézzel teremthetsz vagy mentálisan is, a gondolataid révén is teremthetsz, márpedig az éber állapotod teljes egészében teremtesz, minden pillanatban amikor éber állapotban van tehát nem alszol, teremtesz a gondolatoddal teremtesz tehát állandóan a gondolatoddal alakítod a saját mindennapjaidat, életedet, sorsodat alakítod minden pillanatban tehát ezáltal egyáltalán nem mindegy hogy hogyan gondolkodsz na most akkor utána megkérdezném ha már ide lyukadtunk ki hogy még egyszer visszatérnék erre a kérdésre hogy melyik a jobb neked? ha van teremtőd vagy ha nincs teremtőd? ha ezekben dolgoz, dolgban hiszel hogy meggyőződj róla tehát akkor tudsz valamiről meggyőződni igazából ha hiszel benne vagy az a jobb ha nem és akkor nézzük tovább vajon hogy tanulod meg ezeket? Hm? és hol? ez a kérdés és mennyiért? ez is kérdés tehát hol? mennyiért? hogyan? mikor? hát ugye az a jó minél előbb, mindenkinek van egy küldetése, éppen ma válaszoltam egy tanulónak a rövid üzenetére hogy kérdezte hogy mondtam a képzésekben valamelyik képzésben mostanában hogy ugye pár perc alatt ki tudom deríteni hogy kinek mi a küldetése és ő nem is ezt írta hogy mi a küldetése pedig én ezt szoktam mondani hanem azt írta, hogy mi az ő életfeladata, mert más az életfeladat, meg más a küldetés, de olyan, hogy életfeladatunk gyakorlatilag nincs, mert az életünk az három részre oszlik, gyerekkor, felnőttkor, időskor, és lehet, hogy valakinek teljesen más volt, mint a háromban a feladata, gyerekkorban is, felnőttkorban is, és időskorban is tehát ezért ugye nem lehet olyat mondani hogy életfeladat olyan hogy jelenleg mi a feladat, azt lehet mondani és a feladat meg a küldetés az elhatárolódik egymástól, más a feladat az a mindennapokban való cselekvés, a küldetés a cél de a célunkat akkor érjük el hogyha mindennapokban úgy cselekszünk ahogy cselekednünk kell amivel minden nap egy lépéssel közelebb kerülök a célom felé, a küldetésen felé a küldetés az mindig egy nem kettő, nem öt, nem tíz mindig egy és az nem változik a küldetés az onnantól, hogy megszületett valaki, odáig hogy még él egy napot, ugyanaz a küldetés az nem más, a soha nem változik egy küldetéssel született mindenki mármint a saját küldetésével természetesen ez azt jelenti hogy nem lesz másik küldetése mert az újra kellene születnie világos ez? tehát egyetlen egy azt gyönyörűen meg lehet határozni pár perc alatt tényleg a feladatot is meg lehet határozni annak alapján amilyen korszakában él az illető tehát felnőtt vagy idős nyilván jellemzően ők szokták kérdezni és nyilván a legtöbben a felnőtt korban na most gondoljuk végig itt vagyunk emberek és mi a csodából fogjuk megoldani azt, hogy a karmánkat ne vigyük tovább a következő életre mi a csodából fogjuk megoldani azt hogy megtanuljuk azokat a dolgokat ne csak információ szintjén hanem tudás szintjén ami ahhoz kell hogy mondjuk képesük, képesek legyünk akár gondolatban teremteni stb. Hm? stb. tehát én azért vagyok, hogy ezt a tudást ezzel kapcsolatban, amiket tudok, amit tapasztaltam, az átlagnál sokkal többet tapasztaltam, csak úgy mondanám, átadjam. Ezt tudom, hogy az előző életemben is ilyennel foglalkoztam, ráadásul nem ezen a bolygón. Ennyi. és azért jöttem, hogy ezt átadja, de miért? Igaz, hogy körülbelül 7 milliárd ember úgy durván az elmúlt mennyi 150 évben úgy jött, mint én, de én meg is akarom valósítani amire lejöttem ezért kellett olyan dolgokat is megélnem amit a legtöbb ember nem élt meg és nagyon kevesen élték meg, dolgok, éltek meg hasonló dolgokat az egész bolygón nagyon kevesen tehát ebből is látni hogy az ember egy olyan élethelyzetbe kerül születésénél fogva ami által kialakul olyanná az ember, ami ennél kialakul. De az nem azt jelenti, hogy később nem tud az ember ebben változtatni. Mert ugye az a célja ennek az egésznek, ugye a leszületésünknél fogva, hogy minél hamarabb túl legyél az idézőjelbe hibáidon, és minél hamarabb mehes a küldetésed irányába mert a hibáid kiavitása nélkül a küldetést nem tudod megvalósítani világos ez? és ugye az a szomorú hogy az emberek azt gondolják hogy a hibái kiavitása nélkül képesek a küldetésüket elérni, ki van csukva ráadásul ugye ebben kapcsolatban úgyhogy a végén van egy ilyen hogy 2035-re aranykornak kellene lenni ez azt jelenti hogy biztos hallottatok már olyat hogy ilyen lejáróban vannak mindenféle naptárak például a koronába is van a magyar szent koronába egy beprogramozott naptár ami valami ilyenkor jár le nem tudom tudjátok-e akkor vannak olyan naptárak amik már le is jártak tehát ugye a maja a naptárra is gondoljatok azok is az is ez időtájt stb tehát egy csomó naptár azt jósolja hogy valahol itt van a vége az egésznek tehát minek van vége vagy minek kell végének lenni ennek a reinkarnációs sorozatnak ami azt jelenti hogy ennek a reinkarnációs sorozatnak az fentiek eredményt, eredményét akarják tehát mi az eredmény? megint kérdezhetném hogy melyik a jobb neked? ha azt gondolod hogy egy életed egy halálod van vagy van egy több millió éves vagy milliárd éves lelked, melyik a jobb neked? hát én, én azt mondanám hogy nyilván az a jobb hogyha van egy öreg lélek bennem mint egy ilyen újszülött bacak, <gül> érted? na most az azt jelenti hogy az gondold végig mennyi mindent élhetett? hol van az a tudás? nagyon érdekes ugye a magyar nyelv Elme el van mentve tehát mindent amit megéltél el van mentve ha ami el van mentve azt tudod kapni ugyanúgy mint amit a számítógépről lementesz mondjuk mikor újra húzzák a számítógépet akkor újra telepítik az összes programot akkor előtte elmentik a számítógépből a meg a számítógépen lévő adatokat és utána visszatöltik amire szükség van ugyanígy működik a mi elménk is halálunk után ugye illetve az egész életünkben ez a mentés megtörténik, halálunk után visszanézzük a dolgokat, annak alapján kiértékeljük a dolgokat stb. stb. majd leszületésünk előtt törlik az összes tudást nem bennünk törlik mert újra van húzva a program, érted? és és gyakorlatilag de ez mind el van mentve és ugye lehet hogy tudom én, mondjuk van egy kétmillió éves lelked és lehet hogy 1 millió kilencszáz vagy 1 millió 900 ezer, 900 akármennyi év egybefolyt le, érted? az életedben és azt mentették el, majd lettek az inkarnációid, annak vannak külön-külön mentései és amikor beteljesítetted a teljes küldetésedet és visszatérsz a létközi állapotba visszakaphatnád ha akarod a tudásodat és élhetnél olyan lényként mint aki voltál eredendően vagy választhatod azt hogy inkarnálodsz tovább vagy akár lejött segíteni mint amit a legtöbb ember választotta illetve az emberi lélek választotta lejön ide segíteni csak aztán elszúrta ezt a segítséget és ezáltal inkarnálódott tovább na mindegy szóval az inkarnációs folyamatnak be kell fejeződni oké? Okay? legalábbis az ilyen formájú inkarnációs folyamatnak mit jelent az hogy ilyen formájú inkarnációs folyamat? az elménk úgy működik sajnálatos módon hogy nem kell hozzá egy másik személy, és képesek vagyunk saját magunk alatt vágni a fát. Tehát saját magunknak okozni problémákat. Az elménk ilyen. És ahányszor inkarnálódunk egy újabb és újabb életbe, sajnos egy olyan elmével rendelkezünk, amely képes, elnyomás nélkül saját magának problémákat okozni na most sajnos így működik, na most ebből kellene kikerülni és felkerülni egy olyan létformába ahol amit leginkább úgy ismertek hogy angyal vagy ismerünk hogy angyal és az a kezdeti létformája az isteni létformának és akkor ott is lehet továbbfejlődni mondjuk lehetnél arkangyal stb. stb. stb. oké? Okay. na most minden lélek ebből a célból jött létre a világegyetemben hogy a jót tovább vigye a világban na ez képest nem így sikerült, ezért vagyunk itt a Földön hogy ez ne úgy folytatódjon tovább no tehát kérdezném akkor még egyszer hogy elég sokrétű dolog volt amiről most beszéltem ezáltal elég sok tudás kell hozzá az hogy az ember ezeket a területeket mind megvalósítsa, kérdezném hogy hol, mikor, mennyire, hogyan nálunk olyan képzések vannak ahol teljesen laza a dolog tehát úgy laza hogy nincs kötöttség tehát nem kell elkötelezned magad hónapokra vagy évekre, ki tudod próbálni én azt javaslom mindenkinek próbáljak ki három hónapra ugye az a terv hogy kilenc évnyi tudást kell átadni az embereknek hát jó, jó úton haladunk e felé <gül> van 25 témánk, ez a mostani ami folyik ez a hatodik hónap, nem azt mondja hogy ez a negyedik hónapban tart igen de igazából úgy nevezzük hogy önismeret kócs ami volt két hónap és utána még jött hozzá négy hónap tehát összesen 6 hónapja tart. Az önismeret kócs az egy téma a 25-ben. Ha így elkezdesz számolgatni, akkor rájössz arra, hogy, hogy akkor lehet, hogy ki jön a, 20, 20, 20, a 9 év, de hát nem erről szól a történet, mert van olyan képzés, ami csak 1-2 hónapos. De az azt jelenti, hogy végül összességében a 9 év ki fog jönni és azt is nem tudom tudjátok hogy miért pont 9 év hát most ezt nem árulom el? <gül> majd a kézésben elárulom hogy miért pont 9 év, ja? de most ezt nem árulom el itt a díjmentes részben tehát a díjmentes részben nem kaptok tudást a díjmentes részben informálottok, a tudás az a coach képzésem van de annyiból speciális a mi kócsképzésünk hogy az élet és az ember működésével kapcsolatban sokkal sokrétűbb. hát most gondold végig vannak olyan gyors talpaló kócsképzések hogy mondtam 6-7 vagy még rövidebb, na most mit lehet ott az alatt megtanulni? na mindegy de ha az mondjuk másfél év lenne a leghosszabb kócsképzést amit hallottam az, az azt hiszem másfél év most az is hol van a 9 évhez képest tehát egy coach képzésünk egy hónap 30 óra és ezt a 30 órát hogyha beszorozzuk az összeggel ugye 330 forint óránként akkor gyakorlatilag 9800 vagy 9800 forintra jön ki és az első hónap ebből kivétel 19.700, de az is csak 660 forint óránként ez egy ilyen kedvezményes akciósára, a tudás amit adunk az kb. 150 ezer forint értékű szinten tehát olyan 5000 forintot ér óránként jó? tehát azért adjuk ennyiért hogy bárki számára elérhető legyen a tudás a bolygón és akkor úgy van, van, van aki kérdezi hogy, hogy de hát ez miért nem akreditált? nem is szeretném hogyha akreditált legyen vagy lenne, ennek okai vannak ezt is majd el tudom mondani a második részben várunk szeretettel a közösségünkbe tehát ez egy közösség is ahol rendszeresen hetente kétszer összejárunk most lesz a hétvégén a nagy rendezvényünk mindenkinek nagyon sok sikert kívánok Visszadom a szót a házigazdáinknak, az időm lejárt, szeretlek benneteket, sziasztok! köszönöm szépen köszönjük szépen ezt a fantasztikus első részt Szedlacsik Miklósnak megegyeztetünk abba hogy ez magában egy előadás volt mert ugye nem hétköznapi témákat érintettünk úgy ha valaki visszahallgatja megértheti hogy mégis miről van szó és hogy hogy is működik ez az egész világ civil foglalkozásod Ibolya én eredendőleg kereskedelmit végeztem honnan jöttél? Gyuláról elkezdtünk családi helyzeted? 25 éve élek, egyre boldogabb házasságban miért kezdtél a nyílt akadémiánál tanulni miért kezdtem el hát igazából nálunk ez úgy működött hogy először a párom kezdte el mert én abban az időszakban voltam hogy nagyon sok képzésen vettünk már részt jók voltak jók voltak de én még mindig nem kaptam meg azt a, azt a mestert, azt a tudást, amivel amikor én gyerek voltam, akkor éreztem azt a felhőtlen boldogságot és szeretetet és azt mondtam, hogy ö, ezt én ugyanúgy vissza szeretném kapni. És ö, mivel, hogy a párom kezdte először a képzéseket, nekem ezáltal volt lehetőségem belehallgatni a második részben is és ö, nagyon tetszettek a, a tanítások és legjobban aki megfogott, ez pedig Szedlacsik Miklós volt, a mester, mert ő egy olyan ember, nekem legfőképpen azt fogott meg, hogy amit tanít, ő úgy él. Számomra azt mondtam, hogy igen, ő egy tanító. A másik pedig, ami megfogott, hogy valóban nagyon sokat beszélgettünk vele, és uh, igazából a képzéseiben is el szokta mondani, hogy ő rengeteg mindent kapott az életből, élettől, és azokat ő maga oldotta meg. Tehát akkor a tapasztalata van az ember és az élet működéséről, hogy uh, azt mondtam, hogy uh, igen, ő az az ember, aki, akit én követni szeretnék. Ezáltal én is uh, tanulóvá lettem utána, négy hónap után és aztán már most hatodik éve hogy ö, mi itt tanulunk ö, a hat év alatt hát én nem is tudom rengeteg felismerés lett a hat év alatt nekünk teljesen azt tudom mondani megváltozott minden minden, minden. Ö, most éppen nem volt ö, talán szó az első részben az a tíz élethelyzet tehát ez a párkapcsolatra értem, a szülőkapcsolat, a gyerek, a munkánk, de szokott ez a tíz életterület vetítve lenni. Tehát ezeket valóban, hogyha nem tudjuk jól működtetni, akkor semmi nem működik jól körülöttünk. Na itt ezt csodálatosan megtanultam, meg aki itt van, az mind meg tudja tanulni, és megkapja hozzávaló tudást, hogy hogy működtesse jól. És... Ö, Tényleg azt tudom elmondani, hogy nem bántam meg, legeslegjobb legjobb helyen vagyok. Nagyon jó úgy élni ebben a mai világban, hogy jönnek a feladatok, megkapunk úgymond problémákat, de nem a félelem szinten élni. Mert mivel, hogy megvan hozzá megfelelő tudásunk, ezért, ezért nincs úgymond mitől féljen az ember és nem félünk használni és nem félünk használni hát egyértelmű azért vagyunk itt hogy meg olyan módszereket kapunk amit valóban be tudsz építeni az életedben van például olyan is amikor most arra szeretnék kitérni szervezés közben mondják azt hogy hogy képzésekért miért kell fizetni Hát nem tudom, hogy hol van olyan hely, ahol a képzéseket ingyen adják, mert én még nem találkoztam. A másik pedig valóban az, hogy itt egy olyan összeg van a, a meghatározott tandíj, ami megfizethető. A másik pedig az, hogy nekem ami nagyon tetszett egyébként, hogy nagyon rugalmas az egész, mert igazából az otthonodból tudod hallgatni, megvan a rendszeresség ami szerintem nagyon fontos tehát nem tudod elfelejteni a dolgokat és ezt mindig tehát minden szerdán, vasárnap nagyon jó ez a havonta egyszeri szemináriunkkal tudunk találkozni úgyhogy ez nagyon fontos ezek a dolgok hogy meglegyenek én azt mondom és ezért hát nagyon jól tud az ember fejlődni egy civil foglalkozásod Hát eredendően én vas kezdtem, az hamar kiderült hogy nem vagyok ará alkalmas Aztán kipróbáltam még vagy 10 nagyon különböző szakmát vagy lehet többet, már nem tudom és ugye 33 éves koromban találkoztunk az agykontrollal, elmentünk agykontroll tanfolyamra hát hogy annantól nem volt megállás és végigjártuk az összes magyar tanítót akit lehetett mindenkivel személyesen is találkoztunk, végigcsináltunk tanfolyamokat aztán elkezdtem lélekgyógyászkodni, aztán már tanítan is próbáltam valahogy nem volt olyan nagy sikerélményem az egészben mindent abbahagytam és mondtam őkbejának hogy, hogy nem megyünk sehova, úgyis minden ugyanazt mondják, elég volt az egészből és akkor a Facebookon rátaláltam Szedlacsik Miklósra és az első gondolataim, ezzel feljövöm mindenkinek a figyelmét minősítettelenek voltak, mert néztem hogy hogy képzeli, hogy öltönyben és nyakkendőben próbál spirituális tanokat átadni embereknek és hát olyan furcsa volt az egész, de beregisztráltam, felhítom az irodát, befizettem az első tandíjat és hát óriási kellemes csalódás ért minden szempontból ugye mi teljesen, azt lehet mondani mi teljesen megváltoztunk szerintem ez így van. a régi barátaim ez azt mondták hogy teljesen kifordultam magamból, ez így biztos hogy jó <gül> nincsenek is már meg egyébként, nincsenek meg. újak vannak mindenhonnan akkora tapasztalat, átadás van és a mai eladás híven visszaadta azt, hogy ugye érti az ember amit ha máshol, még nem is érti, nem is kérdezik meg hogy érted, nem figyelnek oda rá, itt ugye csapat van és szervezet van, figyelnek rád, kérdésed van írd le, megbeszéljük, ha nem megy feljövjük a Szedlacsik Miklóst megmondja a választ, itt figyel van az emberekre, itt rendszer van ez szerintem így összerakva sehol nincsen, másrészt ugye kitértél a pénzre, anyagiakra hogy milyen kevésbe kerül de nem baj, hogy van benne egy kis kevés pénz úgymond minden hónapban, mert én azt veszem észre, hogy csak add meg egy kis pluszt. Csak add még egy kis pluszt az embereknek, hogy bárhova elmész a világba, összejönnek az emberek, aztán elmennek valahova pénz pénzt keresni. Abban a pillanatban, amikor kiment a közösségből, az agyamán máshol van. Csak kell az a lóvé, kell a gyerekre, mindenhova kell. Hogyha itt vagy és elkezdesz szervezni, egy idő után lesz annyi pénzed, hogy már csak hobbiból mész el melózni mi például itt tartunk most hogy hobbiból csinálunk dolgokat ez egy teljesen más világ így egy más minőségű élet már most ugye a következő lépésként az lesz hogy majd teljesen a PPH ez már nem sokább bekövetkezik egy óriási fejlődés kellemes így megélni ezeket a dolgokat azt ajánlom mindenkinek hogy próbálja ki nem is kell elhinni próbáljátok ki én se hittem el amikor az idejöttem akkor a én énemet vettem elő és mindenhol kerestem a hibát hogy nem igaz hogy ez ennyire jó lehet biztos hogy valami ez nagyon gyanús ez, ez így nem nem működhet nem találtunk igen mi mindig kerestük a hibát ah, hogy, hogy mi lehet de nem találtunk nem, hibát nincs. nem volt úgyhogy állom mindenkinek hogy próbálja ki már mehetünk tovább szerintem Ö, nekem még úgy most ha már a pénzről oh. beszélünk még az jutott eszembe nem csak azért mert néha az embereknek nincs meg a megfelelő információ én úgy veszem észre a szervezésben hogy mi amikor idejöttünk a Nyílt Akadémiához akkor erős beszéltem át tehát nekünk nem volt a szervezés engem mint ahogy mondtam is a Szelecsik Miklós fogott meg és a tudás és a, telt az idő és akkor kiderült hogy van jövedelmünk felhívott a szeregcsik marian és mondta hogy van jövedelmünk a tanulók hát jutani... forint volt egyébként igen igen igen és, és akkor van ilyen hogy amikor szervezünk és mondják az emberek hogy hát miért tehát hogy, hogy itt pénzforgás van miért, miért, miért van itt pénz és Kérdezem én, hogy hol van még másik olyan ö, szervezet és olyan ember, aki a bevételének 76%-át 76 visszajutatja a szervezők és a tanulók számára? Tehát azért szerintem ezen gondolkozzatok el, hogy, ö, hogy hol van másik ilyen szervezet. Tehát ami itt van, ez teljes mértékben etikus, teljes mértékben minden el van számolva tehát itt nincsenek kapuk. a másik ami még nekem nagyon tetszett hogy a Szedlacsik Miklós mögött nincsen senki más tehát nincs média nincs egyház ezt az egészet ő rakta össze ezt ő működteti és szerintem ennél nagyobb dolog nem kell nekem ez ami még nagyon nagyon tisztelem és a Szedlacsik Miklóst hogy ő, ő minden minden információt, amit ő kap, azt mindet átadja nekünk, hogy tényleg valóban egy boldogabb életet tudjunk élni ennyit szerettem volna még elmondani most szünet fog következni, utána önismeret coach képzésünk lesz, ami a hatodik hónapban van melyen ha lehetőséged van, akkor várunk szeretettel, hogy vegyél részt ha úgy látod viszont, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket és akkor elköszönünk tőled, most 25 perc szünet fog következni, az azt jelenti hogy 18 óra 25 perckor folytatjuk tovább legyetek itt időben és pontosak, az újatnak mondanám hogy vissza kell, ki kell lépni ebből a részből, visszamenni a főmenübe képzéseink menüpont és akkor a jelen havi élő önismeret hatra rá kattintani és akkor kezdődik majd az előadás 25 perc múlva, köszönjük szépen, sziasztok